السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معاكم فيديو جديد لفيلا للبيع قصر في المنصوريه علي الطريق موقع مميز جدا مثل ان هو في اول المنصوريه قصر علي الفين علي اتنين فدان ونص معمول تشطيب ومستوى راقي هنتفرج عليه ده القصر اولا من بره وده كده البوابه اللي احنا اول ما بنخش منها هنبدأ الأول على إيدنا اليمين نبتدي نمشي نشوف البرجولة ونشوف اللي موجود الجزء اللي هنا طبعا عايز أقول لكم التفاصيل كلها كاملة لعدد الغرف لأن عدد الغرف أجنحة كبيرة كلها هتلاقوها أسفل الفيديو يعني هتلاقوا كل التفاصيل بتاعة القصر ده هتلاقوها كلها أسفل الفيديو اول حاجه هنا بنبدا في هنا مكان اللي هو غرف التصريف بتاعت البسين وفي عندنا هنا شوية وفي عندنا هنا برجوله وعندنا هنا فرن خبز بتاع الـ الـ الارياف والفلاحين معمول مستواه حلو برده بنخش بعد كده طبعا الفيلا دي عايزة حبة زي ما بيقولوا كده رتوش القصر ده وهيظهر كله بالكامل هنا كان في ملعب كرة سلة اللي احنا شايفينه ده معمول بالأرضية اللي هي الهليكوبتر عندنا طبعا النخل اللي موجود هنا نخل سعودي وعندنا كشافات الإضاءة بتاعة الملعب اتمنى يكون الفيديو والتصوير يبين لكم وضع الفيلا وضع القصر ووضع, ووضع التشطيب بتاعه دي اول حاجه عندنا هنا الجنينه اللي احنا بنتمشى فيها طبعا كلها معموله نخل وعندنا هنا سور طبعا معلش بس المسافه طويله بس انا معاكم بعيشكم كل حاجه في قلب القصر وعايز اقول لكم على كل التفاصيل دي سعره بجد تحفه ومفاجاه انا طلعتلكو كده على الجنينه الكبيره نفسها يمكن انا بجيب لكم المساحة الخلفية كلها بالكامل. وهنا في برجولة بس طبعا البرجولة دي عايزة تتعمل وتتأسس وفي برجولة تانية هناك كمان. كده جبتلكم مساحة الجنينة كلها بالكامل طبعا يمكن حضراتكم شايفين المساحة قد ايه وادي معانا البرجوله الثانيه طبعا كل دي مساحه الجنينه معلش على الاطاله في الجنينه بس جنينه كبيره جدا بصراحه يعني ده رجانه للبسين والبسين بس فاضي لان هما بيعملوا له اصلاحات وبيجددوا له الميه ده كده البسين ومعانا كده القصر الباب اللي هناك ده بيطلع على البسين نفسه ودي هنا دي نافوره بتنزل على البسين معموله في قلب المكان. وادي دي برجوله ثالثه او رابعه موجوده بردك معانا في قلب المكان. طبعا لكم ان تتخيلوا كل المساحه الخضراء وهنشوف المساحه كمان والزرع والشجر من فوق يعني عندنا ناس اللي اللي غاويه الهدوء والفخامه والتميز بالنسبة لهم المستوى هنا هيبقى راكي جدا. طبعا احنا مش هنخش الفيلا من هنا لان الباب ده مقفول. هنخش من الباب الرئيسي. بس احنا بنتفرج معاكم على المكان. طبعا احنا هنا ماشيين من الجنب. هنخش على دي اللي هي غرفه استراحه خارجيه غرفه للحارس للغفير للسواق هنشوفها معانا الاول يمكن بس اعذرونا ان مفيش نور دي اول غرفه دي معانا غرفه ثانيه صغيره ومعانا بعد كده ده حمام هنطلع بعد كده منها وهنشوف القصر ده جب في الجزء اللي هنا ده بس مقفول معانا ده معمول جيم من قلب مكان الاستراحه بس ده مقفول لان فيه اجهزه وهم قافلين عليها هنطلع بقي فوق وهنتفرج علي مساحه القصر هنكمل فيه هنا نسيت بس ملحوظه لان المساحه كبيره فيه هنا بردك غرفه معموله للغفير هنشوفها بردك معاكم وهنا قطه الكهرباء بتاعت القصر دي غرفه الغفير زي ما قلنا وغرفه الكهرباء اللي ماسكه القصر كله بالكامل هنخش بقى القصر من جوه جهو هنتفرج على كل التأسيمة بتاعة القصر من الداخل. يا يعني ميزه انه هو على حوالي الف وتنممية نتر مباني. اول حاجة عندنا ده الريسبشن اعذرونا طبعا على ان الاضاءة مطفية. بس هنوريكو الريسبشن بالكامل. لوحدها غرفه السفره هنرجع نخش من الباب الرئيسي في هنا حمام الضيوف دي الاحواض وهنا ده الحمام وعندنا هنا الفيو البانوراما دي كلها بتبص على البسيم يعني لو حضرتك قاعد بتاكل على السفره تبقى شايف البسيم كله بالكامل هنخش من الباب اللي هناك طبعا هنا عندنا تكييف مركزي موجود ده باب الباب ده بيدخل لغرف الخدم عندنا دي اول غرفه بنمشي في الطرقه دي تاني غرفه وبعد كده عندنا هنا الحمام اللي بيخدمه الغرفتين بعد كده بنخش نلاقي هنا المطبخ ليه باب ده بيطلع لنا على السفره ده المطبخ. مطبخ مستو انه هو راكب بالكامل معمول شغل عالي جدا. وده باب بيخرج على برة. هنرجع تاني للطرقة. وهنطلع فوق هنخش الأول في جناح هنا موجود في قلب ريسبشن خاص بغرف نوم وغرفة مكتب هنتفرج عليه ده الباب بتاعه دي أول غرفة عندنا بس برضك الإضاءة بس احنا بنصور بالنهار فهي كلها يمكن الحمد لله النور برضك باين عندنا هنا الحمام بعد كده عندنا هنا اول غرفه جناح جناح كبير والجناح دوت فيه دريسنج مكان الدريسنج هنا وعندنا هنا الحمام اللي بيخدم الغرفه وده البانيو جاكوزي هنطلع نشوف في هنا عندنا غرفه مكتب دي غرفه المكتب وفيها وحده تحكم انها في كاميرات مراقبه بتراقب المكان كله بالكامل هنطلع نشوف الدور الثاني احنا كده اتفرجنا على الدور الأرضي ريسبشن بالجناح اللي موجود فيه بالغرف الخدم الناحية الثانية طبعا السلم كله معمول رخام جرانيت متشطبة تشطيب يعني عالي جدا. بنبدا من جزء طبعا كل ده عندنا بهو كبير جدا يتعمل بردك فيه هنا كيتشن كلها ميزه ان هي فيها تكييفات مركزي وتكييفات سبليت. دي المساحه قبل ما نخش الأجنحة لأن في جناح يمين وفي جناح شمال في غرف وده في غرف هنبص معانا على التراث اللي بيورينا البسين وبيورينا جمال الخضرة اللي حوالينا قد ايه والزراعة ودي اللي قلنا عليها النافورة اللي معمولة تحفة البسين منظر من فوق أظن بانوراما بالطراز بتاعها. ده أنا لسه هطلع معاكم الأدوار اللي فوق وهنتفرج سوا هنشوف قصر فعلا بمعنى كلمة قصر يعني. هنخش الجناح اللي على يدنا الشمال. وعندنا هنا اول غرفه وليها بلكونه وعندنا هنا الحمام في هنا جاكوزي معمول ودي البديل قاعده تشطيب البيبان معمول ارض شغل عالي جدا بامانه يعني اللي في قلب المكان هنخش بعد كده على الغرفه الثانيه في الجناح ده ميزه ان كل غرفه مصدر بالحمام بالبلكونه ده معانا هنا الحمام هنخش بعد كده على الغرفه الثالثه بردك ماستر بحمامها لو تتخيلوا ارتفاعات السقف مع المساحه هجيب لكم الأوضة بزاوية كاملة وعندنا هنا الدريسنج والحمام يمكن الحمامات منورة لأن القصر كله طبعاً مش مجروح مش, مش حواليك أماكن مكتومة يعني دي بردك ميزة التهويه زي ما بيقولوا التهويه الجيده جدا للمكان دي غرفه برضه جناح ماستر المساحه بتاعته كبيره برضه ليه بلكونه لا عايز اقول لكم يعني بجد حاجه قمه الروعه المساحات بصس هنا على البسين هنا عندنا دريسنج دريسنج كبير موجود بس معلش عشان الاضاءه وده هنا حمام الماستر بتاعه وادي القاعده إديال ستاندر وادي الحمام البانيو نطلع هنشوف الجزء التاني انا كده خلصنا الجزء الاولاني ده. طبعا عدد غرف يعني اللي غاوي القصور فعلا مش الفلل في فيلات كتيرة جدا في زايد او في اكتوبر او حتى موجودة في التجمع غير القصور القصور لأ وضع تاني يعني دي أوضة ده عندنا هنا حمام وفيه جاكوزي بردك يعني بصوا بردك ارتفاعات السقف الحاجات دي كلها بتبقى عامل صحي جدا للتهوية دي غرفة جناح النهاردة عندنا فيها هنا بلكونه علي البسين بلاكار طبعا شغل الدريسنج اللي موجود في قلب المكان استحاله تلاقي شغل الخشب ده حاليا اللي اذا بقت عمل برقم فعلا فلكي شغل البيبان شغل التوضيب رغم ان انا بقول لحضراتكم ان مساحه القصر ده كله مش مقارنه بفيل في زايد او في او حتى في التجمع او في اي منطقه مقارنه بالاسعار مش سعر خالص يعني خش على الغرفه الثالثه في الجزء ده السراري القديمه دي بجد يعني تحفه يعني حاجات جميله وراقيه اظن كده ان احنا هنا شفنا الثلاث غرف هنطلع نشوف الجزء اللي فوق السلم. ودي قبه القصر اللي موجوده فوق طبعا الرخام زي ما احنا ما شايفين التوضيب كل دور لو نلاحظ ان في الخدمات بتاعته كبار صغير او كيتشن هنشوف هنا الجناح ده وفي غرفه مقفوله ماستر بالحمام بتاعها دي للاسف بس اللي مش هنقدر نشوفها في الجزء ده ده حمام وفي جاكوزي برده ودي عندنا هنا غرفه غرفة مستر جناح بس الإضاءة معلش اعذرونا فيها وده دريسنج بردك موجود في قلب المكان ده الحمام المستر لو لاحظنا الحمامات اللي يعني هي كلها نور لأن هي كلها على الشارع معمولة عامل تهوية جيد جدا بأمانة في المكان ده ودي معانا الغرفه جناح كبير في عندنا هنا اخر غرفه موجوده فيها البلاكرات يزورونا جدا على الاطاله بس أنا يمكن بشرح شرح وافي للمكان بالكامل طبعا أنا قلتلكوا هنا في الكيتشن هنا هنطلع على الروف في كاميرات مراقبة لو لاحظنا انها موجودة في قلب الفيلا دي برضه قمرة مراقبه لو لاحظنا هنا بقى الفيو من فوق بانوراما بانوراما لا وكمان هوريكو حاجه لذيذه معموله فوق للناس اللي غاويه تربيه طيور او ارانب او فراخ ويمكن انا طلعت معاكم سلم فوق بس عشان اوريكم المساحه وبعدين المساحه من فوق كمان الفيو روعه دي القبه اللي هي بتاعت القصر نفسه طبعا كل هنا الليتشيش اللي موجوده لخدمه لل... المكان تعالوا بقى اتفرجوا معايا على المكان ده المكان ده تحفه متقسم لتربيه الحيوانات وعامل تهويه وما تعملش اي ريحه لقلب المكان يعني كل ده تقسيم معمول للمكان في منه التكييفات وفي منه ان هو يتعمل تربيه اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم واتمنى يكون القصر قصر المنصوريه ده عجبكم آه كل التفاصيل هتلاقوها كامله موجوده اسفل الفيديو اتمنى بس دعمنا ان انتم تعملولنا لايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس تزوروا مننا فيديوهات كتيره ويا رب تكون فيديو النهارده حاز والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته